תכפילו 6 כפול רבע. פשטו את התשובה והציגו אותה כמספר מעורב. נעשה את הכפל. בהתחלה כאשר תנסו להכפיל 6 כפול רבע, אתם בטח תגידו משהו כמו, אנחנו יודעים להכפיל 7 כפול 7, אנחנו יודעים להכפיל מספר שלם כפול מספר שלם, אבל מה לגבי מספר שלם כפול 7? ויש כאן סוג של רמז בפנים. מה שצריך כן הוא לזכור שכל מספר ניתן להצגה כשבר. אנחנו יכולים לכתוב 6 כ-6 1, נכון? כי 6 חלקי 1 זה 6, ו-6 פעמים 1 זה 6. לא משנה איך תחשבו על זה, זה בדיוק אותו דבר כמו על 6. אנחנו כתבנו מחדש את המספר השלם שלנו כשבר, אתם יכולים לעשות את זה לכל מספר, 10 זה אותו דבר כמו 10 חלקי 1. אז זה יהפוך ל-6 חלקי 1 כפול 1 חלקי 4. ואז פשוט... נכפיל את השברים. אנחנו נכפיל את המונים, אז זה שווה ל-6 כפול 1. כמונה שלנו, נעשה זה בצבע אחר, זה יהפוך ל-6 כפול 1 למונה שלנו, ו-1 כפול 4 עבור שלנו, עבור המספר שלמטה. אז זה הפך להיות 6 חלקי 4. עד כאן בסדר, זה פשוט שבר מדומה. והוא גם לא מצומצם, אתם יד רואים ש-6 ו-4, שניהם מתחלקים ב-2, נחלק את שניהם ב אם 6 ב נעשה זה שוב בצבע חדש, אם 6 ב-2 3, אם מחלקת 4 ב-2 מקבל 2, אז זה שווה ל-3 חלקי 2. עדיין זה רשום כשבר מדומה. עלינו לכתוב את זה עכשיו כמספר מעורב. התהליך, כדי לרשום את זה כמספר מעורב, עליכם לחלק את המונה במחנה. אז זה יהיה 3 לחלק ל-2. נמצא כמה פעמים 2 נכנס ב-3. אז 2 נכנס ב-3 פעם אחת, ו-1 כפול 2 זה 2, נחסר. יש לנו שערית 1. אז זה יהיה כעת 1 שלם וחצי שערית. אז זה 1 וחצי. זאת היא התשובה הנכונה. אנחנו רק פישתנו את התשובה ורשמנו אותה כמספר מעורב, יכולנו לפשט גם בשלב הזה. יכולנו להגיד כאן, אנחנו יכולים לחלק מה ולקבל 3. كان. ולחלק את מה שבסוף יהיה 2 ולקבל كان 2. 3 כפול 1 זה 3, 1 כפול 2 זה 2, אז זה 3 חלקי 2. ותעסו כאן בדיוק את אותו תהליך. אמרנו כי 3 חלקי 2 זה אותו דבר כמו 1 וחצי. כל אחת מהדרכים מה תעבוד. בואו נראה למה זה הגיוני. נחשוב על מה זה 6 כפול רבע. נסרטט כאן רבע. נניח כי זה שכאן הוא רבע. ונסרטט كان 6 כאלה, אז רבע, 2 רבעים, זה 3 רבעים, זה 4 רבעים, זה בעצם ישלם. ואז יש לנו 5 רבעים, וכעת יש 6 רבעים, אז 6 כפול רבע, זה كان 4 חלקי 4, זה שכאן זה 4 חלקי 4 וזה שווה 1 אז זה שווה 1 ואז זה שכאן זה 2 רבעים. או שזה שכאן זה שתיים חלקי ארבע. אתם יכולים לראות כי זה שניים מתוך האפשרויות. אם לא שלם חייב להיות עוד שניים כאלה, חייב שיהיה לו ארבעה כאלה, אז זה הוא אחד, אני אסתת באותו צבע. אחד, אחד וחצי, זה חצי בעצם, כי שתיים מתוך ארבע זה אותו כמו חצי. אז זה שכאן יהיה אחד מתוך אחד אפשרי, ואז שניים, אז זה יהיה 1.5, זה בדיוק מה שקיבלנו קודם.